sobre si estamos soa, Rus entre planetas. A nós, tocos Marte. os nos compañeiros contaremos máis. Tiñamos que buscar moita información sobre Marte, porque tiñamos que facer un panel informativo acerca do noso planeta. Organizámonos en cuatro grupos. Un, buscou datos xeiax. Outro informouse sobre a auga ou Marte. A outro tocaron os satélites e a outros os Tamén contamos con un ilustrador, José Para construir o planeta vimos moitas imaxes e chegamos na conclusión de que para pintálo precisávamos varios tomas de vermelho vermelho óxido temos varias capas e este é o resultado Como resumo contaremos vos que Marte ten 43 mil millóns de anos de antiguidade En algún 10 de ese tempo tivo a alga líquida que agora é totalmente sólida Marte ten dous satélites fogos e reimos parte a metade da terra. Marte tem um planeta, frene... tem um mais grande de todo de todo o sistema solar. O Monte Olimpo. Sem dúvida, o que mais nos custou foi o trabalho em grupo. The sun There's got to be some warmth in everyone But these diseased women reprobates